Alors, il m'a dit le restaurant. صباح الخير <تصفيق> راني في الاوتيل تاع الجماعه تاع يفطرون هنا يع. راح نشوف نقدر نلقاهم ان فونتين و هنا كان حتى واحد فرونسي نو speak english but a little bit uh, the member, you, do you speak english D'accord. Tu parles français? Yeah. Oui. Ah, voilà. Uh, non, j'ai je, non, je, ouais, rendez-vous avec un ami. Oui, oui. Pouvez-vous parler français, s'il vous plaît? Je ne parle pas très bien l'anglais. Je ne parle pas français. Mon me dit que je He ici. Il travaille in FIFA. Yeah. All Où est-ce? Je veux dire, je ne pas Ah, but, uh, ok. Oui, mais nous pouvons commencer à table et attendre que your friend come. Okay, I yeah. go outside uh, and uh, I call him. Okay. Just me. I look if if he not here. I'm gonna tell them to look at FIFA now. We should see Ah. <laughs> anyone you know? No, he's not here. No. I come back. Thank yeah. you very much. Now in the future, FIFA will be here. Now. Make sure. قلت ج Suite جل question.coms لا قال <تصفيق> لك ما جاش w على systems one cash v ni Anal więc j Several Μ ch films. bill sow sestry.com efficiency سؤال جيت لابسه خلينا غير السلسله بس كاش ما كان يقول لك ولا اوكي دونك يعني هنايا علاش نطلع لهم يا ربي ونتلاقاك يا فانتينو نهضر معاك باحترام نهضر معاك باحترام انا راني مو قدام الفيفا فهمتو باسكو هنا في <hesitation> فلاريسيبسيو ما كاشو كان حتى واحد المنبر تاع الفيفا Je pense qu'il est pas en bas, je vais l'appeler ou je vais aller au, au siège de la FIFA, peut-être qu'il est là-bas. J'ai dit j'ai pas trouvé mon ami. Ah, okay. Parce qu'en général il déjeuners ici euh, oh, les membres de FIFA, ça, ouais, je suis parti au restaurant, ils m'ont dit qu'il est pas là. Okay, Donc je vais monter au siège et je reviens. Merci beaucoup. en Suisse, dit Merci. Merci. بون <تصفيق> هذا هو اللوتيل هو مش بعيد على <hesitation> على المقر تاع الفيفا ونظن نظن اليوم ميجوش يفطرو باسكو الميناء تاعنا ثقيل و ثقيل بزاف فهمتو هاه هو اللوتيل <hesitation> كعدو معايا نطلع للمقر راه باسكو ما نمشيو هنايا دابيتود يجو يفطرو اونتر <hesitation> اه بين اثناش باسكو قالنا واحد عندنا واحد لي زالجيني ابارت و بصح الله يبارك عندنا واحد كان يخدم هنايا وما زالوا.. يخ... هاو.. الاخر دوان كان يخدم هنا ماذا يقولكم <تصفيق> وثاني الخميس اللي فات كت لقيت مع السيد قال لي صوفيا كي حبيت تلقى جماعة على الفيفر واحد يوم الوطيال هذا كان حتى واحد ما جاوش نطلع وحطني في المقر طلت حتى للرستورو قالوا لي مكانش وقتنوا عندي روندي ومع واحد صاحبنا يخدم في الفيفا ديما يروح حط لك قدام سي عاش اخو يردوان كان يخدم هنايا يخدم هنا يا, يا خي إيه خدمت هنايا إيه خدم نفس قال لهم عليها خرجت الى زعقت روحك والله تقول لهم قولهم فاهم قول عليها حبيت ما حبيتش نكمل قالوا لك خدمت مع سعوديين مع لي برنسيس عمراي توسا واش قالت لك وانا كان يسمى لي اللي شاف لي البلاصه ماروكا كي عدات لا تما في لا كنا قاعدين قلت لي قال لي نود نود قال لي فايت الاميره قلت خويا نتوما نتوما ملوك وحنا الجمهورية فهمت قيد قعد فهمت هذه باي باي باي باي السلام عليكم ما نلقش ما قلتش عليك باسكو عندي رنديفو مع الطبيب مسكين خويا غدينا تشوف لو سياج حتى نبداو درابواتيتو كاينش قالت لي يا بيرسون تر في ريستوران قلت لها عندي رنديفو دارت كامل بصح هذا ماشي اوتيل هذا <تصفيق> هذا هو بلاص. قلت لهم كان سويسريين يدخلوا برك للاسلام والله. خدمت فيهم بالليموزين هذوك. ايه انا باللي خدمت بالليموزين شفت الطوموبيلات اللي في ميركا. ناس عاقلين ناس. شوف ما يقول شوف شوفوا برك حبيت نقول لكم حاجه والله للتذكير برك. ما قال لي واحد وراكي رايحه، ما قال لي منين راكي جايه، ما قالوا لي والو بونجور بونجور. حنا في فرنسا توقف قدامنا الاخر يقول لك واي مسيو فولي كوا وي مدام فولي خويا معنا وجه الخير انا رايحين سياس تاعتي فوق اتنعموا بهذا المناظر الخلابه هذه ارض الله عز وجل يعني واحد ليكون يكون عيان ولا يحب يدير تيرافي يجي هنا يقعد يقعد هنايا برا في زيوريخ زيوريخ خير من جنيف جنيف اا آه قلت لي تشوف برك باش نجاوب واحد الانسان برك قلت لي تشوف اليوتيوب تاعك خرج لي تشوف خرج لي هشام عندي زوج كلمات نقولهم يوتبش بدلي اليوتيوب تاعو برك اللي قالو بلي واش دخلها واش كذا واش دير العريضه وديرنا التسجيل دوك نسمعكم التسجيل تاع الاخ مسار مراد اللي هو رئيس مكافحه اللي كان يقولنا هشام ما عنده حتى واسط ها انتوا دوك لكم واش قالنا البارح قصرنا مع خير دووان فهمنا درنا تحليل منطقي قالنا منه هل تريد ان تتحدث عن المكان الذي تريد ان تتحدث عن المكان الذي تريد ان تتحدث عن المكان الذي تريد ان تتحدث عن المكان الذي وي عييه قال ما يعياش قال آه يهجملي هايا من, من من من يجد كي راهو يدير هذا الامر نشكروه عليه على مال ومن شكروا ماشي غير فوالا هكذا كاهر مليح الناس اللي راحت الناس اللي راحت نشكروها بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف يستاهلوا كل التقدير كل التقدير ان شاء الله بحول الله عز وجل هذا يهضر مليح وراني متواصل مع تخلوا في الموضوع وراني متواصل معاه لا تكذب هنا راك تكذب تكذب انا راك تكذب باسكو دوك انا ان شاء الله نداء ما العيد فيها لان قلت لكم العيد نكون الصيام ما يأثرش فيا لان راك غير برك عندك السكر وي شوف قلت لكم باللي عندي رونديفو كان عندي رونديفو اليوم غدوه راني فارس روح لو لو فام برك روح حتى جمهورية روح برك ما نقدرش نسمع حكايتك خلي خلي انا ما حكيت مع ما شكون قلت له خليها مور مور العيد ان شاء الله خليها كي ندير نديرو نديرو اليوم تاع لي يعني راه بتعطي خطره اليوم راهي زادت طرطقت اكثر من الخطره اللي, اللي فاتت، راهي ترجع ترجع وان شاء الله مور العيد نزيدوا نطرطبوها بحول الله عز وجل كبيره كبيره كبيره. ماشي الطرطوة منظمه بحول الله عز وجل ونديرو نداء راكي تسمعي فيا كي نقول الروجي. راكي تسمعي فيا قول اسمي. كيفاش انت حبيتيني ندير نداء. اه. قول لهم دادادادادا. شغلت لعبة طايحشي. ما طيح شي وي طيح شي انت مع لا بالكش قاوشه راني نهضر بيني وبين مشاكره و راك يتهضر ايضا فهمش يقول اسمي جماعه شي يقول صوفيا ما فهمتش انايا شعلوا نغزوك قالوا لي بلي نغزوك فهمتي دي انا راني ديفيني للناس باش تروح يدخل طيحنا خشين الروجي هذاك الجار واحد ما بالكش انت تهضري انت على هو راه بيني وبين مشاكره انت ما لا بالكش كاع كاين يعني امور بيني بينه اخرج هو فهم وانا رايتا شنشرحك بيني وبين روا أنتيك <تصفيق> معايا وراني أنتيك معايا ما تدخليش راه بيني وبينه هذا ما كان. ما تهضريش عليا حبيت تديري البزبيه كل دقيقه تجبدي اسمي رانا في مشروع رانا باش نديرو باش نديرو حمله باش نديرو تنظيف المحطه اللي قاعدين تنتا والله ما انا قلت لك غير خلي ما تهضريش عليا هذا كان. اخطي يا ابن عمي كي تجي وهضري معايا وتنسفيني ضربيني خبشيني راكي مراه ونحطها كي تجي نهبط راسي ونقول لك انا عم اختي الكبيره، ما تبقاش تبلبل في اليوتيوب، هذا ما كان. بون للتفكير انا ما عنديش اليوتيوب، باسكو انا ما عنديش العط، وراه يقول لك في الاول هدر مليح بصح ما تدخليش روحك كيتو. قولها لك منا هشام، انت كي يسمعوك تهدر الناس، يحسبوك انت هو اللي عطيت الادله وانت هو اللي عندك الدوسي وانت ما تروح لهمش تماك. ولي ولي ولي, ولي باش نحفظو <تصفيق> بكره، انا قدام الفيفا برضو كنحفظو، ولي شويه اللور. فهمت انا ما قلت قلتلكش ايه حطني برك وروح. أنا ما قلتلكش بلي هدرت وربي يسهل عليك، برك أنت اللي ما تطيح خشين ونعاودها لك كلمة هذه، باسكو علاه؟ باسكو أنت راك تشرك في فمك، فهمتها؟ وراك حاط روحك حاجة كبيرة وأنا وهدرت مع شاكرة ورانا نديره ما كدير والو، ما كدير والو منك من الجزائريين اللي حب يوقف يجي قلت لنا مانيش قادر نوقف، ربي يسهل عليك، ماشي تروح تكريتيكي المنظمة العالمية، دير لي برك دقيقة تاع المنظمة العالمية لمكافحة الفساد اللي راه حط هنا هنايا وما ت لو لو هذيك اللي درناها التسجيل تاعك اللي سجلته فهمتها وانت ورانا ندير ورانا نهضر ورانا كذا وجيت تقول لي يعني ندير بك الباس مريض هشام انت مريض وروح داوي روحك فهمتها مالك انت لابوشين فما تجيش تهضر انا اي واحد يكريتيكي بالماضي اي واحد يكريتيكي قلنا راكم غير تضيعوا في الوقت فهمتوا قلنا ماشي هذه لا اللي درته تاع مراد اللي حكينا البارح الاوديو هذاك جميع من يتكريتيكي بالماضي كيما راه سي حفيظ دراجي سبورت تو شك على بالماضي صبر برك مليح مليح وشك هضرت على بالماضي كيما اللي كريتيكي بالماضي وحده كيما اللي يقول للناس بركاو ما تسعاو حنا رانا نسعاو في الخير حنا لو كنت تكون شعره شعره شعره, شعرة تاع امل نحكموا فيها علا راكم في الاول كان يقول ما ماكانش منها وفي الاول كان يقول أه أه راكم راكم يدعوا لكم في الاحلام تو واش من فايده واش من فايده نبيعوا الاحلام حنا زني في زري يا خيي. وراه تحب تحب نسقسيك آه ونحب نهضر نسقسيك ونحب نبرك على اسمع واش قال لي تاع رئيس مكافحه. كي اللي... عطي لك الدوسيي هذيك تاع الكوربسي ولا ما عطاهلكش؟ انا عندي ثقه فيك تاع اللي عندك. شكون عطاني؟ ها؟ شكون اللي آه. عطاني؟ ااا عطاني الدوسيي؟ اسكو كش مع... هو اخي قالنا لنا عندنا دوسيي تاع الكوربسيي، اسكو عطاه لك انت على اساس انك. رئيس المكافحة الـ لا ما عطاني والو ما عطاني والو هنا ما عطاني <تصفيق> والو ومالك كيفاش هدر هدر عليك وقال عطيت وقال دار الارتيكل أه... اللجنة تاعكم دارت الارتيكل لا يعني ما هدرتش عليه انا نسيت خلاص لا لا هو اللي هدر عليك مش انت اللي هدرت عليه هو اللي هدر عليك اييي انت ما فهمتنيش انا ما عطانيش انا ما جبتني حتى مشاكر انايا سمعت ما عندكش الدوسي تاع كوريبسو راك تخدم خدمتك انت برك الدوسي سيني عندنا حنا تاعنا حنا عندنا الدوسي عندنا ديزيلي عندنا حوايج تجعل لنا دي هادي بصح ماشي مش تاع مشاكلها حتى هكا ايه هذيك خدمتك اللي مالتك اللي في تخدمها في الفياسك يطيحت بها كالك بي اه <تصفيق> فوالا هذيك هي الخدمه ايه على بالي وعاود اشرح لي كيفاش نقول شو قلت لها توني كاين واحد كاين واحد حضر معاكم اليوم اه تقطع برك الاخر يسمع الصابر. اعطاني لا اسمعي اسمعي هنا ونظل مع المسؤولين وواحد ما جاش زور ونحن كان نادي هذا ما كان ميشي مو. ودرك تهدرنا احنا تقلبت الدنيا. صح, صح تغيرت الامور صح. كيف خلاها تما فونتو فونتو السلام عليكم. <تصفيق> ايا المهم انا نحبط انا باسكو سيدي ورايح في آي الدار. ايا ربي يسلمك. فوالا اعطيني الصاك تاعي، هذي برك باسكو فهمني قال لي احنا حطينا دوسي تاع تاع اه حاولي دي عقب منهم لقدام. الله يسلمك خويا ما نسيت والو وانا سيد بون هاي آه تهلا في روحك بارك <تصفيق> الله فيك كي نقعد نعيط لك سيد بركه وخدام فهمتوا جماعه الخير هذا هدرت مع رئيس مكافحه الفساد اللي كان يقول لكم هشام ما من هايتو وأنا وريت لكم تصاور درت لكم عليه اللايف دونك انا حبيت نتاكد منه قلت له اسكو شاكرا عطاني دوسي قال لي ما عطانيش قال لي شاكرا حط الدوسي الاول حطوه ثلاثه من الناس عن طريق ال الناس راهي تقول راه يخرج فهمتو وكاين الدوسي تاع ال تاع لافيفا اللي حطت تاع لافاف اللي حطاته هذاك تاع التنديد بالحكم تاع قصماره عن طريق اللجنه راهم معودوه برك السلام عليكم وراهم معودوه برك وكاين الدوسي ثاني تاع تاع هذا تاع مراد مزار اللي هو رئيس اللي هو رئيس المنظمه تاع تاع مكافحه الفساد هذه باش نوضحوا الامور برك مع اللى لي كاين وقف اليوم، ما كانش غير أنا كراني في زوريخ، كن راني في زوريخ <hesitation> اقتحمت الفرصة باش ن- حبيتش نجبد العلامه نحاول ندخل برك، نحاول ندخل و بلي راح راح نفيزيتي برك باش ما يفوق الناعش فهمتو، فهمتو دوك بخير، دونك <hesitation> هادو هما المؤتمرات اللى راح نقضين، تاع فيما يخص الحكم، تاع آه كونه شاكره فيما يخص الادله تاع الرشوه وتاع المنظمه العالميه للكفاح ضد الفساد تاع مرادو صباح الحمد لله والله ربي او تحت بينا جزائري نحاول ندخل داخل نشوف ماكش ما يقولني تدخل منين تدخلي منها ادخل نورمال قول له راح نفيزيتي وخلاص عبيتكش ما نتلاقى معكش مع مسؤول تاع الافيدراسيون تاع الافيفا يا جماعه واش نسقسي واش نسقسي اه دوك يجو دوك يدخلوا آه. وحده دوك مي دوك خلاص هذا وخلاص البوز وين وي أنا رحت لهم لوطيل ما لقيتهمش يجيو يروحوا يفطروا ويتو يعني رحت لوطيل وين يفطروا ما لقيتهم مشي يفطروا احنا عدنا في لوطيل اللي نخدموا انا فوق يعني كنت فيه لوطيل وسموها سوري, سوري بخر... لا اوتل ماشي سوري لا باخر لا هنا يفطروا لك لوطيل شنو ولقيت يعني جيت انا من لوطيل ماشي هذاك اللي يفطروا فيها شوفي في لوطيل هذاك اه هذا ثم يفطروا اه الفطور ثمك وهذا كي باتوا فيه لي مونبر تاع الفيفا وسموه هذاك وحده تحته تاع يسموا هذاك هل هذا كم يرحك في ذركة ملكو ما في ذاك الوتيال بعيد منا. هم جايينة لا تخدم فيه انت مم. ها تخدم فيه تخدم ثمك تخدم تماك أصبروا سر انا لابس الرياض ماحرفتنيش سلام اختي وشراكي لابسه ادخلوا من هنا يدخلوا <دوكسلنا> هنا هنا ادخلوا هنا ادخلوا هنا ادخلوا هنا ادخلوا هنا ادخلوا هنا ادخلوا هنا ادخلوا خويا رضوان والناس قال ما ايه ما كاينش اليوم تجمع جاي دبر كي موليا ليون قلت نوقف هنا لو طون كش ما نشوف كيف كيلكو ريسبونسابل قلت ما نتلاقى مع انفونتينو رحت له حتى اللوتيل وين باتوا هذوك تاع الفيفا لي ممبر تاع الفيفا اللي جوا ضياف اه في لبيش هنا قلت وانا ما على باليش بلي يفطرو هنايا بور سا سقسيته قالت لي يفطروا ليه في اللوتيل اللي تخدم فيه هذا هذاك اوتيل ولا ريستورو؟ اوتيل اوتيل وريستورو وكل شيء ايه ما نورمالمون يفطرو هنا قريبه ما كاين لا يحطو اه بون جماعه نقطع هذا اللايف نبدل الجزائر و تقعدوا معانا تو زعما نقطعش اللايف يجوا يجوا اخي قلت بزير خلاص بزير بس بس وحده ونص آه على وحده ونص انا قدام الفيفا احنا. باسكو غير يشوفوا الدروب تاع الجزائر ولاو يعرفوه، بصح دوك نعاود نلبس حوايجي. طلعوا لهم الإعلام تاعت الزاير. إيه عندي عندي، آه، ويليك <تصفيق> مغلوقين، عندي الإعلام تاعت الزاير، عندي كلش. <تصفيق> بون بارطاجيونا هذا اللايف ودوك شوية نبدلوا الحوايج نلبسو تاع الجزائر باش نتلاقاو مع الجماعة، هاي، صح بارطاجيونا تحية كل شعب جزائري من زيرو أن سيكونتويت. تحيه الى الجيش الوطني الشعبي باسلكه ثلاث جو بحر والكازبره تاع عنتر ديالاس شكره لعمير ديزاد ولي الخو هنا تحيه الى الشرطه تحيه الى الدرك الوطني جنود حمايه الوطن تحيه الى الشرطه باسلكه الأربعة اس بي أه البيري أه او بي وليرجي تحيه الى الجاليه الجزائريه في الخارج وخاصه ناس قطر أه هل تخدم هنا سوري اتسمي فورمي نو بروبليم انا ديس مش قلت لك وش قلت لها مش قلت لها شيه تملك مع الجزائر الكاميرون وهي قالت لك نخدم هنا نخدم هنا. ساعات مساعد سكرتيره ولا فين <تصفيق> والله ما نقول لك حتى حاجه تقدر نقول لك والو اه بوك يزيدوا بقات الصباح يجمعوا اه يجمعوا الصباح واش نديروا نحطوا هنا قعدوا معنا جماعه في اللايف نحطه هنا نبدل برك، نقول لكم <hesitation> نقول من الفوق تفاصل. هنقطعش بس بس نقطع هنا برك، خليهم يشوفو يا إيه أصبرت شغل لبسوا الجزائر خرجوا جزائر انت يرجعوا نعم اليوم oh, لا لا لا لا, لا, لا عشرين القضية يعني مش أنا حابسين أنا حتى حتى زوية وقالوا لهم ماذا تفعلون هنا اهلا وسهلا بكم قعدوا الله شيري يا منامور لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ل ل ل ل ل ل ل ل نقطع نقطع اللايف ونعاودو خير باسكو باش نهدرو معاه باسكو يجي طويل ها يا جماعة تو تسويت نقطع اللايف غير غير نحل اللايف بارتاجيه نستناو نستناو الجماعة تاع الفيفا مجايين صح فيك سات هاوس فيك سات هاوس مال ها مليك هاو تاع الفيفا ها فيك سات هاوس فيك الجيريا الكاميرون الو ايه الجيريا هو <تصحيح> نحن بداو ها راهم دايروا ما درنا والو ما سبيناهم والو اوف الجزائر النزاهه لي جينا بعلام الجزائر يجيب قناتك اليوتيوب تاعك ها هو ضفي المسكين. تكون في ليون <تصفيق> في ليون السيريخ عندك قناة فيسبوك عاودوا لهم قلت لهم تتخدم في الريستورون سوري لا اوكا، كان سوري يبقى نعم، اتباعي شاك لها كهاته اتباعي شاك لها كهاته قول اهدر اموان دعمونا اخوتنا في قناتي تاع اليوتيوب مانو تزوريخ زاداش ماندوش شويه فيديوهات اقول لكم وانا تاع زوريخ دا نحكو لكم على كل شيء اوك بيها تركي عايش بيها ايخي انا ايه، بس مع بسنا هنا ايه ايبارك، املكا يخدموا فيك ساتا فيك ساتا فور ألجيريا ألجيريا اليوتيوب اللي قال لي ألجيريا البارح باش فور الجزائر البارح ال ال البلاكات بلاكات صورتوهم اي صوروا البلاكات. <الجيس> هذا <البارد> شنو هذه فيديو هذا الفيديو تاع <تعالبع هادو>. البارح <حالي> ها مصورين تاع تعالي... رانا مصورين تاع مصورين باش شو نشوف برك أ... ادخل ادخل عندي ادخل ادخل فيسبوك تاعي دوك تلقا الفيسبوك تاعي تلقاه واش <يش> من بلاكاسات حوسي عندي تصاور انا إيه <الجيس> جبت صور لي مكتوبه جستس انتغيتي فور الجزائر <تصفح> ها آه، هي يا اش غدير بدل لي فيديو <تصفح> علاش غير واش مكتوبة برك <hesitation> <تصفح> علاش طوت فاسون جماعة حنا لو ان شاء الله لو سام دي سات على وهم راح ونروحو نجيبو لنا لوطوريزاسيون كيما هدرتكم البارح خاوتنا اللي ساكنين هنا في زوريخ هدرنا مع <hesitation> مع لوكوميسار هذاك البارح قالنا معدناش التوقيت عندكم اون فيتفي دونك راح يجيبونا ان شاء الله الترخيص من الزوج للربعه ولا من الزوج للخمسه، خوشي مكتوبه، وين ماشي يشوف والو انت واش غادي مكتوبه، قرالي غير لا بلاك والمكتوبة فيفا بلاي اوف انتيغريتي اوف أرجانيا، ولا تدخل فيسبوك تاعي كاينه، انا نستناو في لي ممبر تاع هذا وين لقيت السيد، هذا السيد يخدم في الريستوران وكان عرفتك ورحت ليهم، قال لهم دوكا آخر النص كملو، يفطرو من وقتها من دوكا ليرة وكا ليرة؟ عندهم من اثناعش ونص ل <hesitation> واحده ونص. نحضروا ربع ربع 40 باش ياكلو كي يكملوا من الدرس والميناف تاعنا راه الصباح ودوك السلام عليكم خوتنا بارطاجيو لنا شويه لايف، أنا نخدم هنا الفوق قدامهم فصل الفيفا ها الفيفا هنايا نخدم هنا الفوق في سوريا اوتال سوريا بارك، كويزيني مرحبا بكم، رعوا تاكلوا، دير لاشين على الحليب على الفيفا، مرحبا بكم، والله العظيم اه انا ننسناه في جديد انا ننسناه في دوكه باش نسقسيو كي يدخلوا نسقسيهم سقيتيها جايستيس ان انتجريتي فور الجزائر جايستيس هاي كاينه كاينه فيسبوك تاعي جايستيس ان انتجريتي فور الجزائر هذا ما نقول لهم جايستيس ان انتجريتي فور الجزائر باش نجوزو لو مو برك ليجي يجي عاقب نقول له جايستيس ان انتجريتي فور الجزائر لان لا شارت تاع لا شارت تاع تاع الفيفا هذه هي الاخرى تاعها أسمعه، الله قلنا تشوف الإعلام في هيك. أسمعه، درت لك ببنك شيء كذيني و... جيستيساً أنت دخلت لك برأة الله قلت ترى الإعلام ها، ها، تقدروش نعلقه في الفيفا ليه في بلا السمه أي الفوقه؟ ايه، <.DR2> الفوقه هات، الخبر، ها؟ ألقشان، هناك، اقصار احنا في السيوش، ما بازو بتخيله؟ ايه، ايه دخلوا منه وبرك في ذلك الحديدة؟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 هاك فيهم شنو هادو هاك تايلس غير واش ثقيلة سي ياك فيا وجهي قالك راه هاك اي خش ما كاش مين تعلقها كل مسيتو برك انا نزفتو هكذا برك فوق الاخرى اي حاجه هكذا ارميه برك المهم يكثر في صوريه شي مشكل المهم اصبرتو يا اردت ان لا لا لا نسمينا لا لا لا لا شوف شوف فادي نسمع لي. زيدي زيدي <تكتبيق> أنا زيد <عالكي نحسيفه. تكتبيق> شويه، شوف واش درنا شوف شوف هو الراجل شوف، والله العظيم وين حطيناه إيه هو رقيق على بالك، هاو محطوط هنايا، خليه يعيطوا لابوليس ولا يعيطوا وين نحبو، نجاوب، هاو علمنا. تعرفوا جيستيس ان انتجريتيف راكم تشوف سقم كاسكيت يحكي راكم ما قلت لكم كيما رافيق سقم كاسكيت برك اوتو ما غاطيه شوفوا له تاع ورا جرحت صالماليكش هذو ما كاع فيسه هنا كاع اه خلاص برك ايتفقوا ديك راه تا اه ومليح كي تخاطينا تخاطينا هذا دوي تفرج برك هذا الجوال عرفتي هذايا دونك جوال وين هنا في لاسفيسر هذا الجوال وعدنا دار في اللوحه تاع ليكيب ناسيونال اللي... اه يلع... لا. يلعب مليح مليح يلعب هنا في لاسفيس نعرفنا في زيوريخ ولا في جوني زيوريخ ما عندهم شي كيبو عندهم ميكب سمي له واش هذا الزعيم دي فرونسيو الاخر يلعب في لوغان نعب هذاك الصغير هذاك هذاك لو جون انا نهضر على درفل كنا في لا آه آه يلعب جيت فرنسا هنا في في المو. سويسا المو. انا, سويسا المو. أنا في العالم اه لا انا تحت الذهب هذا ما شافوهاش هاذي ما شافوهاش الفريق ما يحقروناش تحيتنا بالماضي الناس اللي ما شافوش قبيل اللا... اللايف الناس اللي راهي تقطع في الجزائر ألو يورك هير؟ جاستيس اند انتيجريتي فور ألجيريا جاستيس اند انتيجريتي فور ألجيريا هاذي ما حبتهاش كاع تهضر معانا بس عليها تطلق في راسها واش؟ آه آي آي. هاي هذو هادو تنخاطيهم هاذو وين خاطيهم هذو؟ جرين جرين نات ألو هادو رايحين للبارك جماعة كنت نهضر لكم من قبيل ما نحقهمش ما نحقهمش اللايف راح نجاوب الناس برك اللي راهي تقول بلي راكم راكم تبيعوا في الاوهام نبيعوا الاوهام كي نعودوا نخلصوا فهمتوا واحد راه مخلي مخلي دار رمضان رمضان مشكور كل الجزائريين اللي جاوا باسك ما درتش لايف امبارح كنت فاتيكي، مشكور كل الجاليه الجزائريه اللي جات اللي جاوا من بيضا بيست اللي جاوا من عسبورغ... من ستراسبورغ من اللي جاوا من شتوتغار تحياتنا لكم وانت يا هشام نزيد نعاودها لك ونعاودها لك انت هشام راك طايح خشين طايح خشين انا أناني... دار لي دار لي اللايف وقال لهم باللي اخطيني اخطيني انا متفاهم مع مشاكل واش راك متفاهم مع مشاكل انت راك تمدلوا في الادله حبيت زعما تطلع لي في تاعك باش تخلص وأنتي يا راكي غير بلا ما نقدرش مي تقول اسمي ايه كي قلت لك تمسخر بينا قلنا ايه الروجي ايه الروجي ما كان الروجي لا روجي لا والو هذاك هشام اللي طيح لهم الخشيين دار لهم فيديو قال لهم بلي راني مع شكره ورانا قلنا نديرو ما كديروا والو كديرو. انت قاعد ورا لي وقاعد تهف الناس يكذبوا باش إيه. يطلعوا الدراما هذا ما إيه انت قاعد ورا لي كرون تحكي في حياتك فهمتا ماكش قادر تجي هذا هشام العريضه ماكش قادر تجي ربي يسهل عليك قلت لك راه مريض ربي يسهل عليك عاونا كي كيما عاونونا الناس بسكات فهمتا ماشي تجي أنايا تقول لي راكي غير نهدر تجاوبيني أخطيني، نجاوبك أنا اللي يغلط يخلص فهمتها، أنا تغلط تخلص صرفك صرفك صرفك صرفك، تغلط تخلص تهدر تقول بلي راكم ما منها من هذيك المعا هذيك الهيئة تاع مكافحة الفساد والرشوة محاطين دوسي هنا، الناس اللي ما على بالهمش كاين طروا دوسية، واحدة محطوطة من عند الهيئة الـ طاح معليش سيبا كراف سيبا، خلاص ديرنايح، الناس كاين طروا دوسي خوتي، كاين دوسي محطوط من عند من عند شاكرا اه راهو جايب شنو أو justice and integrity for algeria justice and integrity for algeria كمل لكم برك فهمت أه... تقولهم لهم باللي أنت قاعد ورا ليكرون تحكي لنا تحكي لنا في حياتك فهمت مالك تغلط تخلص أنا مو ما نديرش قال لك دير الباز أنا ندير الباز بواحد كيما أنت شوف أنت راك تدي في العرض ما لقيتش واحد يهدر على الجزائر بلا ما يخلص كنت قاعد في الفيسبوك غير اليوتيوب سمعتوا باللي خلص هربتوا أنا نتحداكم <تصفيق> نولح نولها راه راه الفونتينو لا غير هو شو يخرج فينا والله غير فيه اه وي الفونتينو لا لا سي فورسا ستار فيك لا ستار فيك او الفونتينو اللي كان الداخل باسكو قال لي هو يعرف باسكو يعني واش آه آه شي طلع لي له اه وليك ا ولك شتو في المكان إحنا ماشي بلا بلا إحنا نجوا نجرو مسكين تاع بلادي خدام تخدم على زوجته رحت روح مزال هذا زين حالي غير 25 وبركه تهف الناس قولوا يعيط لي مشاكره وراني وكاين بيني وبيني مشاكره ولا تخلع تخلع في الناس خليها يعبر خليها يريح ترونكيل ريح ترونكيل لحم ولدي كني درت لك في اللايف الاول اللي كنت في لوطيل هذاك عبالي راه كان ووك نزيد نفكرك باسكو الناس ما على بالهمش هذا ما كان وعاره وسمه عار على الاعلام الجزائري وسمه عار على الاعلام الجزائري وصرت انتوما اوح قاع قا نسيت تاعو حفيد الدراري واش بيك واش بنلارتيكل هذا اللي حطيتو باللي آه شفت الارتيكل داروا دراجيه؟ تقول تشوف حفيظ دراجيه واش كتب؟ كارثه كارثه واش كتب؟ عيب عليك عيب لافي حنا البارح جايين باش نوقفوا من اجل الجزائر انت درت واحد الكومينيكي واش بك يا حفيظ دراجي؟ خويا هضرنا معاك وجيت لقطر وقلت لي علاه سبيتيني قلت لك انا سبيتك باسكو انت تقول للشيخ الشيخ سعدان تقول له انت كذاب وانا اي واحد يهدر للشيخ سعدان كلمه غير محترمه مهما يكون الشيخ سعدان هو البوست تاعنا هو البوست تاع ليزون ترينور في 1900 للتذكير في 1979 دال الفريق الوطني جونيور لا كوك دي موند في 1982 في في اسبانيا في 1986 في مكسيكو في 2000 في 2010 لافريك دي سيد عيب عليك تقول واحد كبير باللي تكذب عيب عليك فهمتها أعطيتك الحس وكي جيت تما قلت لك واش مني؟ قلت له نو سي بون، تو قلت لك اسمع عليك واش ما قصتي بصح انا اللي قيس الشيخ سعد انا نقيسه. ومن بعد تو واش قلت له ها هو اللي حط انفونتينو. اه وخرج واحد اخر. اه ولا حط انفونتينو اه. ايه هذا اللي حط انفونتينو هذا. راه عيط انا بوليسه راه عيط درك والله العظيم كما جات الجي. يا عز وخا ليش عايطك؟ واش قال له واش قال له واش قال له واش قال له قلنا واش قال له قلنا واش قال له. يا وما السيد كان يقول لك انا في العلا. كان يشوف في الاعلام واااي ياي <تصفيق> ياي ياي ياي فهمت انت درك اش بد اللي حطوا اللي حطوا دراجي وانا درت لك سبت قلت لي صوفيا هو شيش ما حرشك عليا قلت لك لا انا ما يحرشني حتى واحد خويا انا ما يحرشني حتى واحد انا اللي حاجه ما تعجبنيش نقولها ما مالك انت شوف لارتيك اللي حطيتو والله العظيم ما نسمحوا لك وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا دراجي علي قلت لهم بلي اش بد الارتيكل شكونكم يا جماعه اللي قال لكم باللي 15 ثانية ولا 10 ثواني ما قدرناش نشدوها وسجلوا البيت على الو... على الدفاع الجزائري وهذا بالماضي لازم يروح وأنت وأنت مدرب فاشل و... و... وهاي بنت الغابة اللي كانت مخبية الشجرة يعني كلام غير محترم وجاوبوك الناس كلام كلام لا يقال أنتم فوزيت دي زانغرا أنتم ما أنتم تنكروا الخير اللي واحد يعطيني البالماريس تاع بالماضي يجي يهضر معايا اللي عنده البالماريس تاع بالماضي ####يجي يقولي بالماضي فيه وعليه سبحان الله العالم بأسره شاف باللي خسرنا بطريقة أه واش غنقولكم خسرنا بطريقة تاع إغتصاب إغتصبونا فوتبوليستيك مو رياضيا كرويا صرا فيها إغتصاب في الملعب تاع الجزائر في تشاكير... جيت انا وكنخسرت ما نجيش نبكي انا هنا وانتم جماعه الهداف لهاد النهار طول كيما في الناس طلقتو في هذوك تاع الحواشي هذوك أه أه مو لاجي ريان نبلور با ماشي ميم با كومون تيتابيل جورناليست تاع الخرطي ما عندكم أه منبكوش. إحنا منبكوش. إحنا منبكوش ما كون ديونطولوجي تاع ما نبكوش ما نبكوش ما نبكوش بصح ما ما نقبلوش الحقره والله وا غير افيك بليزير انا كي خسرنا في لاكوب دافريك كما قلنا يا اخي كريتيكينا بالماضي كريتيكينا لي جوار بورتو 50% كان كومبلو من ####الناس لازم تفهم بلي ملي دينا لاكوب باراب في القطر بدات الخدمة تاع أه هذاك هداك والله لي تربحو هداك وسموه هداك تاع فكروني لي في الشهادة تاع أه البريزيدون تاع لافيديراسيون تاع المروك لاقجع بارك الله فيه... بدا هداك الرباط تاع بدا يحفر لنا بدا يحفر لنا راحو صابوطاونا في لاكوب دافخيك خمسين بالميه صابوطاج بورطو حنا وقفنا مع الكاميرون إيتو صعيط أو نستعرو وقف مع بلادو وقفنا معاه وقلنا لهم لازم الكأس إفريقيا تبقى في تبقى تنظيم كأس إفريقيا ألفين أو 2022 2021. في في الكاميرون وجا احسن توقيت مدوا للمروك والمصر الون فوت عليه واحسن ملاعب مدهم وحنا حديث بلا حرج ها... كان ما عندناش بريزيدون كاع ما عندناش كاع بريزيدون في خرطي مسكينه ربي ربي سبحانه كما قالها وليدي فهمتوا ما جاكم تهدروا على بالماضي يا والله العظيم راه احنا مع الجزائر ظالمة ولا مظلومة ومع بالماضي ظالم ولا مظلوم وحنا حقنا حنا ما نبكوش العالم بأسره ميم هذوك المراركة انا نكره المخزن بصح هذوك المراركة تاع الرجاء البيضاوي ضربوا علينا قال لك العالم شافها وانتوما بعض قالوا لي واحد الـ واحد لي قال لك باللي شوف, شوف شوف شوف شوف الرخص يا خوتي وجه الخير لي جورناليست تاعنا الاعلام العار والاستحمار وعلى راسها قناه الهداف ماشي قناه النهار باسكو قناه النهار في السياسه وقناه الهداف في الرياضه دوك نولي لكم قنوات العار والاستحمار وعلى راسها قناه الهداف. انتوما كي تقول هذاك هذاك جورناليست يقول لكم انا غدوه تلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي نسيبورتي مدريد. شوفوا انا نسيبورتي مدريد ها شوفوا هاديك جلسات الكو تاع مدريد وهاني كلش مدريد ها. ها ها كلش مدريد ها بصح كي تلحق واحد يلعب في ليكيب ناسيونال سيبورتي انا سيبورتي بنزيما بصح راه يلعب كونتر مانشستر سيتي تحيه رياض محرز علىه باسكو رياض محرز هو اللي راه هاز لي انا بنزيما يلعب بور ليكيب دو فرونس موش يلعب لي ساندوه على اساس انه دوريجين الجيريان ويحب الفريق الوطني يحب الفريق الوطني الله يسلمك خويا عاود جانا خونا سياسي باين هذا باين سياسي سياسي باين عيط لشرع الله خونا قدم نفسك محمد من زيريك. زيري خيار الناس. واش تقول لخوتنا الجزائريين اللي عندهم امل، حنا المهم نتبعوا حتى الدقيقة ان شاء الله ان شاء الله رايحين ورايحين ورايحين. وربي كبير. ربي إن شاء, شاء ان شاء الله. واش كاين الاخبار حبيبي؟ يا خويا واش نقول لك انا؟ واش نقولك يحكي واش كاين جديد؟ لا جديدة هنا أو هنا أو جديد, جديد. جديدة جديدة هنا جديدة هنا <تصفيق> جديد وعاد ما يزيد يقول <تصفيق> لها طابت لا تحرقت وشنو نفهم هنا؟ قال لك بلي فون دي سي سمان ماكسيموم سما دير حسابك باللي لو سات حنا لو رانا هنا لو سام رانا هنا باذن الله وريه وريه وريه وريه تحية والجاليه الجزائريه في الخارج من زوريخ تحياتنا لنا زوريخ اللي راهم قائمين بينا بارك الله فيكم وتحياتي لخويا رضوان والناس ما اللي استقبلوني انا وين نروح ناكل ونشرب لكم واحد النكته مرحبا بك في اي وقت الله يسلمك واحد السيد قال لي واحد واش قال لي السيد شو قال لي واحد السيد قال لي انت صوفيا انا ما درتيش دوموند ابارتومون تروحي زير انا اللي ندير دوموند ابارتومون انا في الجزائر 58 ولايه ناكل ونشرب في الخارج الجزائر كيف آه رحت لبيربينيون كليت عند ناس جماعه تاع تيار تكثر خيرهم رحت لمارسي جماعه تاع وهرن رحت جيت انايا لزريخ ناس كالمه بارتو بارتو وين نروح ناكل الحمد لله داير الخير وين نروح الباب محلوب ناكل نشرب نرقد يستقبلوني حسن الاستقبال يقولوا لي جيبي بنتك جي مرحبا بك صوفيا اختي باسكو حنا تاع الخير الحمد لله يا ربي حنا دايرين خير فهمتوا هذه اللي حبيت نقولها لكم مالك وجوه الخير بارتاجيونا الماكسيموم حنايا دركا جوبونس دخلوا سما خلاص دخلوا وليديا دخلوا خلاص خلاص ايه. راه بون غنديروا أه بروغرام صباح دونك نكتوا الملف تاعنا نسال اللي حط بينا برك نفهمكم برك ثلاثه كنت نقول لكم كاين ثلاثه او قطعني انفونتين كي كان فايت أه كان ثلاثه دوسي الدوسي الاول تاع لا كوروبسيون اللي جاءوا ثلاثه من الناس مشاكره وش ديزافوكا حطوه في الديبي السمانه الاولى ها لي شفتو مشاكره هنا الدوسي الثاني تاع هيئه ل... تاع هيئه ل... مكافحه الفساد اشنو هذاك الأرتيك اللي داروه اللي يترأسها مازار مراد هم داروا لارتيك من هذاك الارتيك ما عندهم دوسي الدوسي الثالث تاع لافيديراسيون الجيريان تاع تاع التنديد بالحكم بالتحكيم التحكيم اللي دنا حقنا فهمتوا والبارح راهم يقول لكم بلي لاكاف يتمسخروا بكم لاكاف قالوا لكم بلي خرجت هذيك تاعنا لي زالجينيان توجور كاين لعيبات يحكموا يحكموا من الاخر هذيك اللي قال لكم بلي عمارة رئيس الفافية ودي عمارة راه مستقيل جات لي واحد الطفله قالت لي صوفيا وعاودوا ولا ما ولا ما ولا وجه الخير عمارة شرف الدين عمارة مستقيل وشنو كي تجي لاسونبلي الجايه باش يستقيل معاه البيرو كامل عبالو اللي استقال هذاك البالون اسمك يكفيك اسمع, أسمع له مسمى هذيك اللي قال لكم عطاووه او عطاووه سياس في في لاكاف حاكم اللجنه تاع لا دي فيونس هذيك وكان على بالي بيها نروح لللايف تاعي على بالي بيها في فلا فلاكم دافريك هذيك ماشي حاجه جديده واش نديرو حنا بالبونص هذا دركا عدنا ما نديرو بيه داك و الرئيس ما درت والو حتى ما الرئيس ما دار دي بيه هو سلا جيستيونير باش واحد يقدر مشا هو لا علاقه مع البارون نسى نسى نعطي له حقه هو كي تهضر معايا يهضر معايا باحترام نسى سي تانيكونوميست نسى مثقف أه متربي متخلق باش البون يسير بيان يسير من ناحيه من ناحيه فينسير لا سبي فينسي ناحيه الماليه باس هو البالانس صافي دو وما عندوش شخصيه انت شرف الدين ما عندكش شخصيه أنت وكان جيت فريمون رئيس تاع الفيدراليه الجزائريه صح بمعنى الكلمه قلت الماج كيت كي تماركا البيت هذاك كي كي البيت وداو كفروا علينا وعفسونا كاين زوج ما حبتش فيهم حالات كي طبعوا ماندي نعاودها ونقول نعاودوا طبعوا ماندي ماندي طبعوا على بول حيبو الحيطه والبان طاحت ماركات هذه واحدة والبيت اللي قالوا سواديزون قال لك قال هذه آه هذي وحده ما ولاوش الفار والبيت تاعهم اللي مدوها بيدهم وبعد بعد ماركوها وما وليتوش للفار كنت ثم ثم ديجا كي صارت هذيك لا واللي ولي للفار الأولى الأولى تحبط تحبط دير كيما كان يدير سيدك راهو انا لي رايح هاتي لك. بعث لي ميساج، غادي الاخ كيما يسحقوني. انت قاعد ولا رايح حق ديونت ولا؟ حتى لا, لا يعني ايه برك، منا الفيفا والاعلام. هذا في كل في كلش محمد. محمد. يا شويه برك على الفيفا ما المهم لا تقلقى. لا انتيا ديروا علي ديروا علي ما تحطيه حطيه لا تقلقى. لا طاب لا ديروا له هكذا جساءل ولا باش يشرب يستجازي فهمتوا وجوه الخير كنت نقول لكم هذو هما لي دوسي و هنايا حتى وتبقى شعره حتى تبقى الامل المهم دونك كاين دونك يا لا فيا ليسوار دوك احنا ما احنا دوك احنا نضربوا على الجزائر اللي يقول لك فيها ما فيهاش هذاك الشيء شغلهم حنا راه متاكدين انا وشفت شفت مع مشاكره متاكده وشفت مع واش حكى رئيس المكافحه متاكده والدوسية صحيح تاع الفار هي شوف شوف في ثلاثه هذو الدوسيات كاين امل كين غير كي غير كيعود ما كان والو لو كان هذوك لي بريزيدون لي دو لي دو زاربي تاع رحت تخدم انت العود وزع كوكا رحت خدمت قوتنا تلافور واحد فيكم قوا خير مرة خير ستعاونوني ست ست ست ست و سيت بعد لو سيت مي بعد بعد رمضان بعد رمضان كي نفطروا ما نخدمش اه دير دبر راسك السلام وليدي و سموك سمو لي مانو مانو مانو زيريك مانو زيريك فهمتوا حتى كي نحكموا الملف اللي ما يوزنش خلاص الملف تاع تاع لي زابيت هادوك دو زابيتر المون تاع الفار عندهم صوت وصوره هذ راحين يوريو لا كوميسيون هادي اللي تحلت اليوم لا كوميسيون تاع الركور تاع لي تيك و أه... تاع لافيفا هادي هاذو يورولهم كيقولوا لهم غير صوت وصوره باللي السيد ما حبش يولي الفار على جال البيوت هذاك هذه ديجا تكفينا تكفينا شرفا فهمتوا؟ وصم مداخلو كاع المهم انا راني رايحه بارك الله فيكم تحيه خويا دونك هنا نستناو أه واش قال لي البريزيدون تاع او تقطع برك السيد رايح تقطع برك لونجسترمون اللي درتو لخويا مراد مازار لازم دير من فضلك مراد لازم دير كومينيكي بريس فهمهم بلي من الاحسن هو يكون كيما قلت لي في هاني نوريكم لوديو اللي سجلتوه يكون الرد بين سمانه وسمانتين ماكسيموم ما لازمش باكليونا تو تسويت زعما كارونت تويت يمكن يعطيك كارونت تويت يعطيك القراءه اسمها راه شغل باكليونا شغل فيت في وكي يطولوا شهر ثاني ما فيهاش بصح كي تعود اونتر اون سومين هي الماكسيموم دو سومين صافي هنا اليوم فانتيان طيح قد قد لو سيت لو سيت لو سيس طيح لقد قلت لو فندرودي بالك يعطونا الجواب لو سيس، لو سيت حنا رانا هنا. فرحنا رانا هنا ااا آه نيجاتيف هي 90% بوزيتيف 10% نيجاتيف. هذيك العشرة لو كان هذيك العشرة زعما يقولوا ما فيهاش ولا حنا واش رايحين نديروا؟ رايحين نروحوا للمحكمة المحكمة الاستعجالية تاع البينال. وهذه مختص فيها افوكا اللي هو هذا تاع بعجا بعجا البارح كنت يوسف قال لي راح ندير طلب استعجالي. طلب الاستعجالية هي وكان تروح للبينال تروح للبينال هي تولي فيها واحد سبع شهور و10 اشهر ما معام بصح كي استعجاليه في 3 mois ما رانا في ماي في في افريل ما يعطونا ريبونس جوان جوي اوت نورمالمون سبتمبر كنا نوصلوا 10% ما فيها فهمتوا؟ هذه هي بارك الله فيكم تحيه الى كل شعب جزائري من 58 تحيه الى الجاليه الجزائريه تحيه ايه؟ تحيه كل احرى تحيه الى الجاليه الجزائريه آه خارج الوطن اللي هي في سويسرا في القطر وجدوا روحكم باذن الله اجي بناكل في الكاسيا. تحيه الى الجيش الوطني الشعبي بسلاك الثلاث جو البحر آه دي ار اس شكره تاع مرديزاد والخونه وزيطو طومايه ليها تحيه الى الدرك الوطني الجنود حماه الوطن اللي راهم ساكن يعسوا علينا الشرطه الشرطه باسلاكها الاربعه اس بي اس بي ار آه او بي وليرجي وتحيه الى كاين حاجه راح نهضر سيده وجه البراقه نصيحه لوجه الله الناس قاعدين يقلقوا فيا يقولوا لي صوفيا كيفاش تخلتي ومنا واش درتي؟ قال لي صوفيا ما تزيديش تقولي بلي سبيت عندك الحق خويا خويا يزيد وناس زوريخ وناس بليده انايا ما نقدرش نقول بلي ما سبيت انا سبيت بصح كثر خير كثر خير تبون اللي يسمح لي ما فيها والو نقوله ونعاودها قولوا شي تقولوا قولوا كيما تحبوا باسكو نورمالمون راني في الحبس بصح كي دار هذيك الرحمه دار هذيك تاع الرحمه عفو الرحمه اطلق 1075 بريزوني ودير هذوك تاع تاع سبعين اللي فيهم انايا تاع السب وشد مؤايه رئيس الجمهوريه والاخلال بالنظام العام يا خويا انا سبيتك ما أنت نحبونا انا كرونتي هو رئيس الجمهوريه وتقادر تشكي بيا نورمال فهمت انا نورمالمون نقدر نعارضك ونقدر ندير تنديد ونقدر نخالفك بصح ما يحقليش نسب اي انسان ما يحقلكش ما يحقكش تسبو ماشي دونك انا نسب نسب نسب هذه المساس بشخصيه الانسان وما تجيش تقول الإسم فلان لازم تقول الستاتو اللي راه فيه كيما تبون نهضر معاه على اساس رئيس الجمهوريه اللي هو الممثل تاع الدوله الجزائريه هو اول قاضي هو قائد القوات وزاره الدفاع وهو رئيس جمهوريه نحب ولا نكره حتى ما فوتيتش عليه حتى واختلفت معاه بصح انا غلطت سبيت يا خويا وسمحت لي الدوله وكاين باللي الدوله كاين الناس ماشتاوش وتحيه للدوله تحيه لكاسكيطه تحيه لكاسكيطه الدوله, الدولة الجزائريه اللي سمحت لي وقالت لي ما من الناس ابار الخونه انا ما خنتش انا سبيت وانا اعطيت ربي اللي سبيت وطلبت السماح بصح الخونه اللي خانوا البلاد جماعه المخزن جماعه هشام عبود جماعه امير ديزاد زاد 106 ايه أمير ديزاد أقسم بالله راه يبيع في لابارتمون تاعه تاع تاع الكارتي تاع ليزيطاليون وحطها باش راح ليتوانيا أو ومن بعد نوريكم مرا مرا نحكيو هاي بارك الله فيكم تعي يا وتحية بنتي شيماء ربي ربي يخليك أنا راني هنا وبنتي في مارسيي تعياتنا لكم ربي